اسلام علیکم میں ہوں ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل اردو نیوز ٹی وی ناظرین یہ جو پیچھے نظر آ رہی ہیں یہ ایڈیشنل کمیشنر نوشہرہ ہیں جن کا نام قررت الائین مس وزیر ہے ان کی فرشناسی کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی نہ صرف جانے بچی ہیں بلکہ ان کا مال بھی بچا ہے جی ہاں یہ ہیں قررت الائین جو کہ نوشہرہ میں ڈپٹی کمیشنر ہیں جب ان کو انفارمیشن دی گئی کہ میں آنے والا ہے۔ تو انہوں نے مساجد میں جا کر اعلانات کرنے شروع کر دیے آپ تصاویر میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساجد میں جا کر خود اعلانات کر رہی ہیں کہ آپ لوگ گھروں کو حالی کر دیں ان میں سے کچھ لوگوں نے تو خود گھر حالی کر دیے جب کہ جن لوگوں نے نہیں کیے تھے یہ دو دن تک دریائے کابل کے دونوں اطراف میں موجود گاؤں میں خود گھومتی رہی انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے انہوں نے پولیس کی نفری کو ساتھ لیا لوگوں کو گھروں سے نکال انہوں نے نہ صرف لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا بلکہ لوگوں کے قیمتی سامان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا اسی لیے انہوں نے گاڑیاں ٹرالیاں اور ریڑھیاں جو بھی میسر ہوئیں ان سے لوگوں کے قیمتی سامان کو محفوظ مقامات پر ٹرانسفر کیا ان کی اس فرشناسی نے ہزاروں لوگوں کا نہ صرف قیمتی سامان بچایا بلکہ ان کی جانیں بھی بچائیں تین بجے جب نشہرہ میں پانی داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا تھا اور ان کے سامان کو بھی محفوظ کر لیا گیا تھا نشہرہ میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اس طرح انہوں نے لوگوں کی جانی اور مالی حفاظت کی انہوں نے اپنی فرشناسی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی بچائیں اور ان کا قیمتی سامان بھی بچایا انہوں نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ نشہرا کے وہ علاقے جہاں پر آبادی دوسری محفوظ مقامات پر منتقل نہیں ہوئی تھی وہاں پر خود جا کر انہوں نے امدادی سامان مہیا کیا لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دیا بلکہ انہوں نے تمام تر امدادی کاموں کی سرپرستی بھی خود کی اس طرح نشہرا ایک بڑے حادثے سے بچ چکا ہے ایسے ہی فرشناسی سے یہ لوگ کام کرے تو ملک کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں